بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طبعا الجميع يتساءل كيف يتوفى الرئيس عبد الفتاح السيسي وما هي أسباب الوفاة وأين يتوفى وفي أي وقت طبعا أحنا بجيب لكم الخلاصة مش أقول لكم المعلومات دي جبتها منين إنما أنا أقول لكم على حاجة مهمة اللي هو يموت وهو ساجد لله سبحانه وتعالى سوف يموت وهو ساجد ربما يكون في مسجد الفتاح العليم اللي هو بناه يكون ايه وفاته هناك فاحنا بقى ان شاء الله نعمله المقبرة بتاعته بجوار مسجد الفتاح العليم بقى يعني عشان برضه الناس تزوره هناك ونفتكره بالخير وندعوله بالرحمه والغفران من الله فده احسن شيء ان انت تتمنى الرحمه لاي حد ده اعظم شيء لانه هيعود عليك انت ما تتمناه لغيرك يكون لك في الاخره يعني سبحان الله واي حد عنده خصومه مع السيسي مفيش داعي نجيب وصيرتها يعني بعد الوفاة مش عايز كلام بقى كتير في موضوع الرئيس او نفتح بقى مواضيع او بقى خلاص بقى الناس شافته مات او ده بقى قطعه فروة وزي ما قطعه فروة حسن مبارك وفي الاخر طلع الراجل كويس معانا ها مش يعني عايزين الكلام ده يحصل من المذيعين بالذات وعمر اديب ده معاهم معاهم عليكم عليكم اه كلهم اصلا كل المذيعين كده منافقين هم سلك النفاق كله الاعلام ده نفاق مجرد نفاق يلا ندعو للرئيس بالرحمه ونقرا الفاتحه مقدما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعوضها اياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله يرحمك يا رئيس المهم مواعيد ربما يكون في صلاه العيد الصغير الله اعلم بقى او في يوم جمعه ما هو هيكون يوم الجمعة عموما يعني هيكون يوم جمعة وفي الصالة بقى شوف بقى تيجي امتى ان شاء الله معاكم كده وربنا يسترها علينا ان شاء الله وبعد كده بقى ياريت بقى تتوجهوا معايا عشان نحفر ونطلعه الملكة كليوباترا عشان يأتي المهدي المنتظر عليه. عايز بقول يعني حكايه الرئيس الطبيعه السيسي دي عشان نعرف احنا هيموت ايه وازاي وامتى وخلاص لا عشان في ترتيب احداث ثانيه احنا دخلنا كده بقى في السيناريو الفيلم بقى فيلم ترتيب الفيلم هيبقى كده يبقى لازم تعمله كده لانك انتوا ما عملتوش كده هتبقوا كده اللي هي ايه بقى كده وكده ان احنا اول ما يموت الرئيس تروحوا تطلعوا الملكة كليوباترا عشان تطلعوا المهدي المنتظر عشان يحكم مصر خلاص خلف للرئيس بقى عبد الفتاح السيسي ولو دخلتوا بقى في السيناريو التاني ان انتوا ردوش بالكلام ده هيجيلكوا انهيار السد العالي لو انتوا اخترتوا اي رئيس تاني غيري انا لان انا اللي هنطلع الملكة كليوباترا وانا اللي هنجيبلكوا المهدي المنتظر ففيش حاجة هتطلع من ايدي بس غير كده انا مش هعمل اي حاجة ولا هترشح حتى لرئاسه الجمهورية ولا حاجة هو الشعب يختارني بنفسه وقت بقى ما تشاءوا انتوا بقى وهم تشاؤون الى ان يشاء الله ممكن انتوا ما تشقوش برضو بعد وفاة الرئيس برضو مش هتصدقوا كلامي وعلى التنشو. و تستحملوا برده القرف وتستحملوا الفقر والذل وتروحوا تجيبوا الحاجة مش مش عارفين تجيبوها تشتروها استنوا بقى انهيار السد العالي بقى ده ادى الاسوا ده وبعد كده ترجعولي بقى ان شاء الله هتقولي بقى يعني انا كده مش مستعجل على انكم تجوا انت سايب لكم الاختيار ده ليكوا انتوا مش هجيبكم بالعافيه عندي لكن هي الايام اللي هتجيبكو عندي ان شاء الله وانا في انتظاركم يا حبايبي يا شعب مصر وان شاء الله تشوفوا احسن ايام معايا بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم امل حسني من مدينة الاسكندرية تنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحلوصة من مصر وتحديد مواقعها الجغرافية وتليفوني 012 85789 وشكرا على حسن استماعكم أيها السادة للعفاء ويريد تشوفوا باقي الفيديوهات وإن شاء الله في جديد مع الأيام على لكم إن شاء الله برضو فإحنا في حالة طوارئ الأيام دي وشهر رمضان خصوصا يعني كل يوم فيديو أو اتنين أنا أزلولكم في حاجات مهمة تفتكوا بإذن الله